فيما يلي ستكتشف أسمن عشر أشخاص في العالم، منهم من فارق الحياة ومنهم ما زال حياً إلى اليوم. دعونا نتعرف على أسمن عشر أشخاص في التاريخ. زامبيك خاتوجوف الطفل الروسي البالغ من العمر 11 عام، يعتبر الطفل الأكثر بدانة في العالم، إذ يبلغ وزنه حوالي 145 كيلوغرام. وقد كان وزنه طبيعيا عند الولاده مثل جميع الاطفال، ولكن ادمن الحلوى والاطعمه غير الصحيه، ما ادى الى زياده وزنه بنحو 13 كيلوغرام بحلول عيد ميلاده الاول. وقد حذر الاطباء والدته من استمرار زياده وزنه بهذا الشكل، ولكنها اخبرتهم انه ما من شيء يمكنها فعله بهذا الشان. ومن الجدير بالذكر ان الطفل نفسه يرغب بان يصبح وطلا اولمبيا في رياضه المصارعه. كما يمارس السباحة ولقد كان لبدانته فضل كبير في شهرته بروسيا وظهوره في كثير من البرامج التلفزيونية منها برنامج أضخم طفل في العالم تيري سميث تبلغ الأمريكية تيري سميث من الوزن 318 كيلوغرام ولا يمكنها مغادرة الفراش أبداً بسبب وزنها حتى أنها لا تتمكن من الذهاب للطبيب لإيجاد علاج لآلام الصداع. ويساعدها زوجها وابنتها في كل شيء عندما أخبرها الأطباء أنه يجب عليها أن تفقد الكثير من الوزن وإلا سوف تموت بدأت بممارسة التمارين الرياضية المناسبة لجسمها وتتناول طعاماً خال من الدهون مايرا روزاليس ولدت في عام 1980 في امريكا ودخلت ضمن قائمه السيدات الاكثر وزنا في العالم بوزن يساوي حوالي 454 كيلوغرام وقد تسببت بدانتها في مقتل طفل ابن اخيها البالغ من العمر عامين فقط حيث وقعت عليه وقتلته وقد شكت المحكمه ان ذلك الحادث قد يكون متعمدا الا انها تمت تبرئتها فيما بعد وذلك بعد أن رأت المحكمة أن جسمها ثقيل للغاية حتى أنها لا تتمكن من رفع ذراعها بينما أدينت ابنتها بتهمة الإهمال الجسيم وترك الأطفال مع شخص لا يمكنه الاعتناء بهم مايرا نجحت على عكس أقرانها السابقين في إنقاص وزنها لتصبح 91 كيلو فقط حاليا وتظهر حاليا على شاشات التلفزيون لتظهر التغيرات قبل وبعد خسارة الوزن مايكل هيبرانكو خضع مايكل للعلاج في مستشفى القديس بوقا في نيويورك بسبب وزنه الزائد الذي وصل الى 314 كيلوغرام وبعد الرعايه الطبيه التي تلقاها وصل وزنه الى 90 كيلوغرام وبلغ حجم خصره من 290 سنتيمتر الى 91 سنتيمتر وذلك خلال 19 شهرا وبذلك يكون قد سجل اكبر رقم عالمي لموسوعة جينيس لانقاص الوزن دون اجراء عمليات جراحيه في وقت قياسي وكان ذلك عام 1990 ولكنه في عام 1999 عاد الى اكتساب الوزن الى ان وصل الى 500 كيلوغرام وعاد الى المستشفى ثانيه كينيث بروملي والد لأربعة أولاد اكتسب شهرة واسعة بعد إنتاج فيلم وثائقي عنه بعنوان الأب ذو النصف طن هاف تون داد فوزنه يفوق 470 كيلوغرام وقد ظل أربعة أعوام عاجزا عن مغادرة فراشه ولاخراجه من منزله اضطر رجال الإطفاء إلى هدم جدار في منزله لنقله إلى المشفى وهناك أشرف على حالته فريق طبي متخصص وخضع لعملية جراحية لربط المعدة وبعد العملية انخفض وزنه الى 360 كيلوغرام، واعتمد على نظام غذائي لا يتعدى 1200 سعر حراري يوميا، والذي ساعده على خسارة 70 كيلوغرام في 40 يوما فقط. روبرت اريل هيوز الامريكي روبرت اريل هيوز ولد عام 1926، وكان خلال حياته أثقل إنسان سُجل في تاريخ العالم. واقترب وزنه من 486 كيلوغرام وكان سبب زيادة وزنه خلل في الغدة النخامية وقد استغل ضخامته لكسب المال من خلال مشاركته في العديد من المهرجانات والعروض الترفيهية وقد توفي عن عمر يناهز 34 عاما فقط وقد وضع في تابوت بحجم صندوق البيانو تقريبا عند وفاته مانويل أوريبي مانويل المعروف بأثقل رجل في المكسيك ولد عام 1965 وقد فقد قدرته على الحركة ومغادرة سريره منذ عام 2001 بسبب وزنه المفرط وقد ذاع صيته عندما ظهر في وثائقي بعنوان أثمن رجل في العالم عام 2008 وأثقل رجل في العالم يتزوج عام 2009 على قناة ديسكفري. لكنه في العام التالي بدأ بفقدان وزنه الذي بلغ في حينها حوالي 597 كيلوغرام، وذلك من خلال مساعدة الأطباء وخبراء التغذية. والجدير بالذكر أن مانويل رفض الخضوع لعملية جراحية في المعدة بإيطاليا، وبدلاً عن ذلك وضع هدفاً لخفض وزنه، وبالفعل نجح في إنقاص أكثر من نصف وزنه. لكن ومع الأسف، توفي عام 2014 وهو يزن 394 كيلوغرام. دونا سيمسون ولدت دونا عام 1967 وهي على خلاف باقي الاشخاص في قائمتنا، فهذه المراه الامريكيه من النوع المحب للسمنه فهي تتعمد زياده وزنها، اذ ابدت رغبتها في الحصول على لقب اسمن سيده في العالم عام 2008 وبالفعل حققت هدفها حين وصلت الى وزن 450 كيلوغرام عام 2010، حتى انها اسست موقعا على شبكه الانترنت يتابعها الكثير من محبيها الذين يدعموها ويدفعون لها المال من اجل مشاهدتها وهي تاكل، ولكنها سرعان ما غيرت قرارها بعد الانجاب لتتمكن من رعايه اطفالها، ومع ذلك تمكنت من ان تحصل على لقب اسمن سيده تنجب طفل عام 2010. باول مانسون رجل انجليزي يبلغ من العمر خمسين عام يعتبر الرجل الاكثر بدانه في انجلترا حيث بلغ وزنه اربعمئه وخمسه واربعين كيلوغرام وقد اعتاد ان يتناول عشرين الف سعره حراريه يوميا وهو ما يقرب من عشره اضعاف الكميه الموصى بها للبالغين لكنه انخفض وزنه الى مائتين واربعة وخمسين كيلوغرام بعد خضوعه لجراحه ربط المعده إيمان أحمد عبد العاطي إيمان عبد العاطي مصرية الجنسية والتي تبلغ من العمر وثلاثين عام ووزنها 500 كيلوغرام حديث الرأي العام حيث نالت تعاطف الملايين من الناس معها لأنها لا تقوى على الحركة وظلت وعشرين عاما طريحة الفراش لم تخرج من حجرتها قط وعقب رحلة طويلة مع المرض فتح باب امل جديد لها عندما عرض عليها جراح هندي شهير التكفل بعلاجها بالهند. هذا وقد وردت ايمان بوزن 5 كيلوغرام وعانت طوال طفولتها من مشاكل السمنه المفرطه، ومنذ الحادية عشرة من عمرها لم تستطع الخروج من منزلها نتيجة عدم مقدرتها على الحركة. وتستعد ايمان حاليا لعملية جراحية وكورسي علاج كامل في الهند. وينتظر الجميع النتائج بأمل وترقب ونتمنى لها السلامة والعودة الحميدة ماذا يحدث عندما تضغط زر؟ اشترك هنا تنتقل إلى رحلة مسلية في عالم المعرفة والعلم والتسلية والترفيه وتنضم إلى أكثر من عشرة ملايين مشاهد شهريا بأكبر قناة ثقافية ترفيهية عربية على الإطلاق. متع عقلك مرشدك إلى عالم المعرفة والترفيه إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن